Hari lasana kandulu binduwa avalasana kathawak viya sisagasi sana susunuvassada magi essen se paradita riyawagena hari lasana kandulu binduwa කලවන්න එපා කාරී lossless නතුලු di esen আসসালামু <speaking> আলাইকুম <in foreign language> තෝ